Olen Noora, olen Veikkauksen asiakaspalvelussa töissä. ja mä oon Päivi ja maan entinen aspalainen. Ja mä oon ottanut vastaan näitä lottovoittajia, että myöskin sitten tehnyt heille tämmöisiä onnittelusoittoja. Siinä keskustellaan myös, että mihin he haluaisivat vaikka piilottaa tämän lottokuponkinsa ennen kuin tulevat lunastamaan. Ihmiset laitto maljakoihin, jääkaappiin tai patjan alle. Ja Tämmöisiä oli paljon, voittajat kertoo, että ne joutu sitten oikein etsimään niitä, kun tietenkin siinä voitto huumassa, niin, niin tota, ei välttämättä muistanut, että mihin ne on sitten laittanut, niin joskus joku pohti sitä, että se menisi johonkin siis mikroaalto-uunin jonnekin sinne sivuosaan. Mutta siinä ohjeistin kyllä silloin, että se on lämpöpaperia, että en suosittele laittamaan sitä sinne, että vähän joku parempi, parempi paikka sitten varmasti löytyisi sillä.